أرلا كا... UPN إيه. او, بأن... أو بأن... Vean Jati veteran, Jatim. veteran Jatim. UPN. Ke -tiga -tiga. أدِرْ ذِكْرَى مَنْ أَهْوَى وَلَوْ بِمَلَامِي فَإِنَّ أَحَادِيثَ الْحَبِيبِ مُدَائِنَ أدر ذكر من أهوى ولو بملامه فإن أحاديث الحبيب مدام من أحب وإن أ بطيف ملاب لا بطيف ملاب كان عذوني بالوصال مبشرين وان كنت لم اقمع برد سلام بحبها فحان حمامي قبل يوم حمامي اي I حل الربيع فمرحبا للصديقي يا حبيبى